Ренімобіль, закордонний його та ще 11 подібних машин бельгійські благодійники з організації Bifo Ukraine передали волонтерам Центру милосердя та здоров'я, а ті вже направили машини до українських міст. Зокрема, Київ, Одеса та Львів вже мають такі. Сьогодні отримав і Миколаїв. Я знімаю, окей? Рено трафік новий, класу Б. Така машина в середньому коштує 50-60 тисяч євро. І це не рахуючи обладнання, говорить волонтер благодійної організації милосердя та здоров'я Олександр Яцина. Там є і на декілька э, екземплярів, є е наркозний апарат, який є э е е кисень, є е відсмоктувачі, є е одноразові прилади, всі, які забезпечують життєдіяльність цього обладнання, і дефібрилятор, і всі, все да, необхідне для того, щоб для реанімування пацієнтів. Автомобіль має пройти реєстрацію, тільки тоді його виведуть на роботу до Миколаївського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Така машина в області буде гарною підтримкою, говорить директор центру Андрій Самойлов. 70 бригад працює 124 автомобіля, частина із них знаходиться або, ну, невелика частина там відсотків до 20 знаходиться в критичному стані, тобто вони або на капремонт, або із скажімо так, осколковими пораненнями там, і тому подібно. Десь немає вікон, десь немає, десь немає там, колес там, і тому подібне. Зараз досить важко ремонтувати автомобілі у зв'язку з обмеженою кількістю запасних частин, тому ну, ці автомобілі потрібні. Волонтери обіцяють доставити в Миколаїв ще один подібний реанімобіль. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.